يوم التخرج حامي والحفل مفتاح يا هاجسي حضر بيوت القصيده شيلة سفن التهاني وجبال منك بالحال لاعيوبيدا بنت قاسم الفريده لاعيوبيدا بنت قاسم الفريده مبروك يا فدا حدثنا القمر بان متخرجه واليوم فرحه سعيده نلت الشهاده العالية وكيده امك منال اللي لها الطويده تعجز تعبر عن فرحها قصيده انت فخر طويل المواقف والفعول السديده شعل الساعات طول الازمان